အားလုံးကြာပါအ DHTV ကနေပြလဲကြိုဇလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးပြောပြလာမှာကတော့ဒ l a t i s n e w v e r update r a 3 6 n g a r a โอเคเจ้ a n count နဲ့ကျွန်တလကသပထလှိရက e v e l ကို1ကိုပဲတွင်ေး AM ဆလရခပ l i n t นี่เนเนပဲຕົງရတာဘောเนาะဒါပလတောတောအလတကသူခ ဒီကောင်လေးဖွင့်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အတူတူပြပြချင်တာပါနော်ဒီကော l u mental s t a n mental stand b แกบู่อูเนมติ켓ชิเตลูยาละติ켓ติ켓เนววยลูยาละปอติ켓มชิเตลูတွေရာလဲဒီ talent point နေနဲ့ဝယ်လูยาပေါ့เนาะ talent point တပူးကို30ပေးရာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ခါ upgrade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်300ရာပေါ့เนาะသူอ่ะ upgrade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုနှစ်ခုလောက်ကိုလုံ့တ် level တက်တော့ပေါ့เนาะအာ sorry အာဟိုဒါဟို sorry sorry နှစ်ခုလောက်ကိုလုံ့တ် level တက်တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုမှ talent point ကုန်သွားတဲ့အကြောင်မှာကျွန်တော်ဒီ level aluminum ออกบ่เนาะอ่าที่ว่าจบเปียขึ้นนะครับบ่ตะชู่หนูเลยไม่ติดรู้ຊິเหยจော l a n d เ p h i c l t a n d 2คู่ลง ဒီမှာလာပြတော့ကအကူလိုက်လာလုပ်ပြရမလားဒီမှာနှိပ်ပြ mental stand ကော level တက်ပ a l a n d ကကျတော့003ဝ်ရတာပေါ် e v e l 1တ်ဖိကျ်တေ e v e l 1တင်လိုက်ပြီးကွန t a e n t 300ကျန်နေတယုက e t i n t 300ကျန်နေတယ်လို့ကျွန်တေလ်တ e e l 2ရောက်ပါပြီပေါ့ level 2ရေရိ a q u i n i s t a ကျွန်တော်ပဏခုအတားလဲခဏတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နှစ်ခုအတားတော့ဗောနောဒီမှာတကူနှစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့နောက်ထပ်3ပေါ့နောက်ထပ်3ခုဖွင့်ပြီမှာဗောနောကျွန်တော်အမနောက်ထပ်5ခုပေါ့5ခုဒီတင်လေရာဆိုတော့နောက်ထပ်7နည်းဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခုလည်းပေါ့လို့ယူရဲ6ခုပေါ့နော်6ခုဖြစ်ပါမယ်ဒီ5ခုဒီ7တောင်အလိုရတာဗောဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ level 2မဖွင့်သေးဘူးဗောနောဒီ basic stem ကကြတော့ကျွန်တော် level 2ဖွင့်မှာရဲဗောဒါပေမဲ့ mentor stem ကကြတော့ကျွန်တော် level 1ပဲရှိသေးတယ်သူနှစ်ခုစလုံးကို level တင်မှာ အ <this> ခု s e c ရောင်မသူကနောက်ထပ် level ကိုလရာပေအာတို့ဟရလူော်လည်မြင်မြ်းနရပန်ဟုနမမြနလးလဲဟိုင်မြရောင်လုပတ t t မရှလကြတ e n t ွရှတဲ့လူတွတတးပြဖြ်ချအတလိုရပ v i e o လေးအတူတူလေးပါပဲကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲလာပြောပြတာပါတော့เนาะလက်ဆိုင်လင်းကိုဆော့ကရီရရကသျရကျရခအဓိကခ အားလုံးချစ်စုများအေးတည်ပါတယ်။ဩကျုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and subscribe လေးနှိမ့်တာပေြပးမီပါျော်တ့ရှိရ်လလေးတတရောင်ော်။က်တာေးောလတည်နှာပေြန်တေ််။အားးျပတ်။